Ten nejjemnější požitek? Dokážu vykouzlit tak lehce. Vyrobte si lahodně jemný čem jednoduše sami. S koruním želírovacím cukrem. Koruní cukr, tohle všechno dokážu.